إلى المكتب، وما أدراك <تصفيق> يعني. ما المكتب، وماذا يحدث للمكتب؟ الله أعلم، وما أمان الإنسان والعباد إلا بقلة المصلح، وقلة المصلح هو إسكات كل صوت ينبه الحاكم والسلطان، كل صوت ينبه السلطان والحاكم المتجبر المستبد ماذا قال? ماذا قال فرعاكم? دروني اكل موسى ولا اكل ربه. اول ما يفكر. لم نستمع إليه، إن كان مجنونا رقيناه وداويناه، وإن كان معتوها سامحناه، وإن كان عاقلا ناقشناه، وإن كان كافرا مستبدا أقنعناه، وإن كان يؤلم الناس علي علينا وهو حق وهو باطل علينا ونحن حق سجلناه هذه قواعد. وليات ربك. لماذا? لانه يصلح بقول الحق. لانه نبه السلطان. أيها السلطان انك انك باطل. وان العملية السياسية التي تسير عليها انت ومن معك في مركب باطل. وان المركب نراه انه باطل لا محاكم. ولذلك شبهت الشريعة. اما الناس جميعا في المجتمع. كقوم ركبوا سفينة. فكان فيها اعلى واسفل. فقال الذين هم في اسفل القاع الذين ليس بينهم وبين ذلك الماء الا عشر سنتيمات. وبين ملاجه الذين هم على الاعلى أَمْتَارٌ عديدة وسلالة بعقله الخاص، فلو اننا يا ايها الناس يا جماعتي يا اصدقائي يا من تكونوا معي، فيا ايها الناس لو اننا خربنا وتقبنا هنا ثقبا في هذه السفينه، ثقبا على على قدر ما يشمعنا وكيف نفسده؟ هو لم يفكر ب فقد يفكر بحل انه كيف ينتفع ولكن بعد الانتفاع سوف يحدث ضرر هو لم يفكر هو المؤمن يستفيد. هو يستفيد. ومحيطه يستفيد. وجماعته يستفيدون. وأعضاء المكتب. وحواني المكتب. والعشيرة. والحماية. للموت فقط هؤلاء يستفيدون. المقربون الى المكتب. وما ادراك من وماذا جاءت المكتب طبعا حملة لازم يغرقوا لا غرقها لا هذا وغرق حاشيه المكتب ومن كان معه ثم غرق الجميع بسبب تفكير واحد بسبب تفكير امرع لا ذلك المجتمع باطفاله ونسائه الذي يأخذ على يديه لذلك وغرقة السفينة يعني أن الحياة هو فقط تسير